قليلا ما واقفش السبور انا واقف لهم فالخانجو وراف حال مني بتفدي ببور ما لابليش يبدي الراب انا باليغي مع تونجي بور هادو ما اشوشي تنوب داخلين حيت تشادي نزور باقي خايك يقول لي بلا الحيت احنا اللي فور فور اه تراتاك كريمي اشرب ياداك اسيمي واطاك بريمو اتقالاك بنتيلي مقتلون عم تهول بس القوة نو نتقود شي فيها هنيا يا انا عارفك عارف بلا عربيه بلا فلوس والفيديو ديما مصلبنيش يكرسبي فقله ساعه سيرو البحر انا كنشيش تم المجتمع كيجرى خاصك تبدل كارت كيشي فق ماكينه تصلح ها هك غير غير ديسي ها اسبيو غاد افتي طبا بيرو فاصا بينك فاشيرك ما تفوت حتى هلا باكتو غسبار يعني لك كوي تيري اللي كان حبي يدك فوق خلط والمنزيدك بوتي انا اللي كان صورك عمري منكم بنتشلش علينا خاية عارفين شو تما زعما مسويت الجناح حيا الشيطان ما, ما حي الشيطان الشيط في تما علينا فلوس بينو غير اللي بلا خيمه عوض معايا ولايا ضحكة لا إما كايا دائما شوف جريمة تقلب كلمة فاكتك بروتوكولات حبي فاكتك سينما بيبي هايش اللحظة في اللحظة الحاسمة خصني خصني مية مليار وشي هزيما كاو كل نهار الذكريات ألي كايمو مخربتو خليت الترى عندي الريتمو وماشي السرعة والله انخرتم صافي مموتها بيبالي تردك ظلاطة مموتها كنتي سكوتي لباغي السترة كنتي عملتي بحق العشرة ما كتصومش يا أجي تاخرج عليك فالدم متمترجي علينا أو خاي عاصفين شني تما زعما سوارد الجنة حية أو بيني تما فطريق الشيطان وما و ما بيادمة فطريق الشيطان إيريد جبرنا فالدم